Добро здоров'я! В сьогоднішньому відео я покажу, як зробити заміну лампочки в задній блокфарі. Звернемо увагу на її бокову накладку. В ній є ось такий от отвір. Для нього я зробив гачок із стального дроту. Саме з його допомогою я займусь демотажем цієї накладки. Все дуже просто. Чіпляємо і тянемо вбік. Далі ми бачимо, що фару з правої сторони тримають два гвинта, нижній і верхній. Щоб їх відкрутити, шукаємо головку торкс на 25. Відкручуємо. Ось такі вони, із широкою шляпкою. Отож, права сторона фари звільнена, а ліва тримається на фіксаторах. Тянемо фару вліво. Тобто зміщуємо її ліворуч на площині. І лише тоді вона вийде з фіксаторів. Ну ось місце кріплення на фарі. Одне та друге. І ці от виступи, Нижній та верхній заходять саме в ті пази на фарі. Далі від'єднуємо від фари штекер. Саме через нього проходить живлення до лампочок. Ну а цей от червоно-чорний кабель та фільтр відносяться до задньої камери, яку я сам встановлював. Про це я також планую відео. А тепер розбираємо блок фару. Роз'єднуємо кріплення, які тримають блок лампочок у фарі. Одне зверху і два бокові внизу. Ось такий вигляд блок лампочок має і середини. Щоб зняти лампочку, потрібно провернути її до упора проти часової стрілки. Такими ж рухами, тільки в зворотньому напрямку, при потребі, можемо ставити нову лампочку. І фіксуємо її рухом праворуч, за годинковою стрілкою. Після заміни лампочки збираємо блок фару докупи. Фіксуємо кріплення зверху та з боків. Блок фара в зборі. Тепер під'єднуємо її до живлення. А тепер фіксуємо її на своєму місці в автомобілі. Заводимо її на ці виступи і рухом праворуч фіксуємо фару. Блок фара на місці, тепер закріплюємо її гвинтами. Ну і залишається накласти на неї накладку. На ній є ось такі от виступи-фіксатори. Три по боках і один зверху. Ось в ці пази ми ними і поцілим. Три з боку і один зверху. От і вся робота по заміні лампочки. Всім успіхів! Залишайте здоров'я!